Un teribil al meteorologilor, revine gerul în România. Ce temperaturi, și ce fenomene vom avea în următoarele zile? Vremea va deveni deosebit de rece la scara întregii ceri, începând de sâmbătă după amiazi, cu valori termice ce vor coborî chiar sub ierei cu 10 la 11 grade, fac de cele din aceste zile. În timp ce prognozate vor fi sub form de ploaie, la povic subliniere in soare subliniere i se vor semnala în majoritatea regiunilor, inclusiv în Bucure subliniere a declarat, joi, pentru Ager Press, Mihai Hu meteorolog de serviciu în cadrul administrației naționale de meteorologie, ANM. Vremea rămâne cald până sâmbătă, inclusiv. În mare parte din car, temperaturile se mențin peste mediile perioadei, sub linieră, ajung la 19-20 la de grade, chiar 22 de grade, în partea sud-estică a cerii. Precipitațiile a sub Sumte, în general slabe, vor ocupa treptat suprafece mai extinse din partea de Văstacerii, cu cantit ci ce nu dep subliniere de decât izola 15 la 20 litri sleșme mp. De sumte după amiaz, sumte seara, vremea se rece subliniere t, la început în partea de nord de a Moldovei. Acolo, temperaturile nu mai trec sunt de la amiaz de 4 la 5 grade. Pe acolo va petrunde masa de aer deosebit de rece ceva cuprinde mare parte din continent. Tot în partea de nord a Moldovei precipitaciile a subliniere teptate se vor transforma, din seara zilei de sâmte, în lapovic sublinierei chiar ni în soare. Foarte posibil se va depune sublinierei strat important de ZPAD, în vreme ce în vest sublinierei nord-vest, până duminica subliniere tepmetloi însemnată cantitativ. Local, vor fi cantitici de peste 25 la 30 de litri slash mp. Asta pentru ce regiunile intracarpatice sunt cumva adpostite în prim faz de aerul acesta deosebit de rece", a explicat Hu sublinierătiu. Specialistul Anma a menționat, totodată, ce masa de aer rece va cuprinde treptat i celelalte zone ale cerii, începând de duminic, inclusiv Bucure sublinierătiul. Aici, dacă sunte vor fi în jur de 19 grade, duminic nu vor fi mai mult de 6 grade. Posibil ca sublinierei în capital, de duminic după amiază să fie intensific vântului, iar ploaia subliniere teptat să se transforme în lapovic sublinierea în soare. Este devreme să ne pronunțăm asupra depunerii de strat de Z-Pad? În partea de sud a cerii, la început vor fi mai ales ploi, însă de duminic seara probabil ce precipitațiile se vor transforma în lapovic subliniere din soare, a spus Mihai Hru Tiu. Privit sursei citate, la nivel comparativ, dacă vineri, în Moldova, se vor înregistra 13 la 14 grade, la amiaz nu vor fi mai mult de 2 la 3 grade, deci, mai mult de 10 grade diferent de la o zi la altă. Trecem de la o vreme deosebit de cald la o vreme neobi sub liniere de rece. În mod normal, în această perioadă ar trebui să avem temperaturi între 7 subliniere și 14 grade. La nivelul sepetemunii în viitoare, însă, vom avea valori termice cuprinse între minus 6 sub liniere 6 grade, cu cele mai coborute temperaturi în nordul Moldovei. Pe timpul nopții este posibil ca temperaturile se coboară chiar spre limita gerului, până la minus 10 grade, în special în partea de nord-est a cerii, a spus meteorologul an. Vestea proastă este ce vremea capricioasă se va menține pe tot parcursul se viitoare, în jurul datelor de 25 la 26 martie. Această vreme neobi-subliniere nu iti de rece pentru această perioadă se va menține aproape toată săptămâna viitoare. A subliniere, acum cum subliniere e Organizația Meteorologic Mondială a menționat. Va fi un val de frig ce va persista până undeva spre 25 la 26 martie, acea subliniere evoluție fiind a subliniere teptat sublinierei în România. Vom avea, deci, săptămâna viitoare, temperaturi sublinierei cu 10 grade mai coborute fac de normalul acestei perioade. temporar, vom mai a subliniere precipitații în mare parte din Car, atât sub form de lapovic, cât sub i de minsoare. În plus, odat cu petrunderea de aer rece, vântul se va intensifica în mare parte din Car, mai ales în zonele de munte, dar sublinierea în regiunile estice sublinierea i sudestice ale cerii. Sublinierei i care vor dep subliniere-i la rafal 60 la 70 km pe oră, amplificând sublinierei i mai mult senzația de frig. A subliniere tept me în special pe partea de sud a cerii pentru ce dinspre bazinul merii mediterane vor veni ciclonii atmosferici care vor afecta sublinierea i cara cu prec de repartea de sud, unde temporar vor fi precipitații și sub formă de ploaie, dar subliniere-i la povic subliniere-i soare. Ar fi mai degrabă o vremea de iarnă decât una de sfâr subliniere de martie, a subliniat cu subliniere tiu,